Ініціація, ініціація, це завжди таїнство, це дуже е, така інтимна е, робота, е, торкання до, е, до простору своєї суті, з'єднання з духом, духом і ініціація, вона дає, принаймні буду зараз говорити про ті, які я проводжу, е, дає глибоку контактність із е, усіма аспектами нашої суті, тому ініціації трьох видів, які я проводжу, які реалізовую, вони не, не є якимись такими, знаєте, незвичними станами чи знаками питання в житті, практикуючих жінок тому що допуском до ініціації як мінімум є це три трьох 3 6 місячна регулярна практика в конкретній традиції і це йогічна традиція в якій я працюю традиція вищої йоги, і, звичайно, що це і певні інші навики проживання реальності крізь застосування етичних законів життя на Землі. І, відповідно, ініціація вона не, не, не падає на голову, так? вона не, не є якоюсь неочікуваною подією в житті майстрині, тому що кожна, хто відчуває, що вона готова чи їй потрібна, буває і так, ініціація, тому що не виходить реалізовувати свою місію душі з достатньою кількістю ресурсів на цю роботу, то відкликається серцем, по суті, на заклик. Що дають ці ініціації? Ще раз підкреслюю, основна їх мета — це з'єднання з ресурсами на реалізацію тієї роботи, яка називається місією душі. Тобто ініціація це в першу чергу ну, в буквальному сенсі під'єднання до каналів творця, до каналів нашого небесного племені. І у когось це ангельські канали, такі ангелотерапевтичні канали, у когось це канали природні, і це буде алхімія землі, і це про малкут, ініціація в. Сефіру Малкот, це про алхіміків планети, це про такий неошаманізм, це коли розкривається в глибокому розумінні вміння працювати зі стихіями. Я в цьому, в цьому всьому поступово навчаю, і ініціація, вона, вона ніби як відкриває доступи до більшої кількості енергій, які тобі по праву твоєї структури належить, тому що без ініціації ти нібито ходиш і щось хочеш зробити, так? чи живеш і відчуваєш, що ти можеш, але тобі як зсередини тебе ніби на, на це не вистачає то знань, то, то сил, то ще якихось, якихось там нюансів, а насправді це про канали зв'язку. Якщо ми згадаємо, що таке ДНК, і пригадаємо, що це об'єднані дві нуклеїнові кислоти, то вам буде на рівні картинки і образу уявно зрозуміти тоді приблизно. Так? Це дуже буде приблизно, що таке ініціація, тому що у нас насправді 12-кодовий 12 шифр нашого істинного ДНК, не дві у нас є структури, які поєднуються, як нам показує той рівень науки, який ми зараз вже посягнули, досягнули і проаналізували, то ми можемо зі своїм науковим прогресом судити сугубо про цей такий двох, двохвимірний світ. Насправді він не двохвимірний і коли ми кажемо тіло світла, тіло світла або меркаба, то на ініціації з людиною відбувається активація доступу до додаткових ось цих таких ключів, кодів і шифрів, які засвідчують, засвідчують в нашому геномі ось, ось на подобі, на подобі так, от того, як виглядає наша ДНК, наш код ДНК, наш генетичний код у вигляді подвійного ключа, то через сакральну геометрію ми можемо побачити, як Завдяки ініціації розширюється багатовимірність справжнього ключа кожної людини, яка проживає цю активацію поступово протягом свого життя. То кожна ініціація, вона ніби як засвідчує твоє наступне тіло. І в тебе стає вже не 3D-вимір свідомості, а там 4D, 5D, 6D, 7D, 8D і далі поїхали. І саме ось ці виміри, вони якраз і даються тобі після ініціації, не під час, а після, коли вже в твоє тіло, в твою свідомість ну, ніби, як, знаєте, занурюється отримана інформація, то ти починаєш світ бачити крізь ось ці багатовимірності. Тому Перший нюанс, який дає ініціація, це доступ до ресурсів. Так, от для тих, хто хотів зрозуміти, що, що саме дає ініціація. Це доступ до ресурсів на реалізацію місії своєї душі, ресурсів, яких усіх, і ні я, ні ви до кінця і не знаєте, які саме вам потрібні ресурси на ініціації, особливо на ініціації малку, зв'язку з. Статусом берегині кожна жінка, бо ця жіноча ініціація отримує доступ до розуміння мови планети, до контакту з планетарним аспектом, до родової системи. Кожна жінка, яка пройшла ініціацію, малкут стає родологом, стає цілителем родових каналів автоматично, може брати далі і вивчати системи кармічного зцілення, родового зцілення ментального і ставати родологом експертом, а може і залишитися без знань, але просто своєю присутністю в родових системах запускати ці процеси структурування і зцілення. Це теж буває. Я завжди закликаю до ментального розвитку, тому завжди кажу, навчайтеся далі, розширяйте свої вроджені здібності, тому що ті, хто приходить до мене на ініціації, мають ці вроджені здібності, але хочеться, щоб ще й розкривали їх для інших людей. Ви можете після ініціації жити собі красиво і щасливо тільки для себе, вас ініціація не зобов'язує почати щось робити для великого світу і загалу. Тому питання для тих, що я маю робити після ініціації, жити щасливо, бути собою. От що. Якщо у вас є така задача місії душі, то повірте, вона вам спокою не дасть і буде вас штовхати далі розвиватися і навчатися, особливо після ініціації, ще швидше. Ось. Люди, які цілителі, після ініціації отримують доступ до зв'язку зі своїм вищим «Я» і можуть почати контактувати з аватаром, тобто з тим гуру, який вас навчає. Ми ще називаємо цей простір такими, знаєте, «вознісюними вчителями». І о, ініціації, вони, і навіть під час ініціації і після, Розкривають зв'язок з простором вчителів, з простором Акаши, з простором інформації і ініціації тому дають розширення свідомості, ось що ще вони дають, прискорюють, прискорюють всі процеси, завжди. От Завжди, тому що в квантовому світі все дуже швидко. В квантовому світі 1 плюс 1 це не 2, це 11. 1, 1, 1 це вже буде 111 в квантовому світі, а не 3. І, і, і ось інша математика, абсолютно інша. Як зрозуміти ще глибше спектри подій, які відбуваються через ініціації з людьми і самоініціації. Я раджу бути знайомими з фундаментальними знаннями. І дуже багато інформації про, влаш... про те, як влаштований світ з позиції сакральної геометрії є в книгах, є вже в реалізованих книгах. «Древня тайна свідка життя» Друнвала Мельхесі Дек. Це от найбільш така буде корисна література для розуміння того, що таке ініціації? Хто такі майстри, які ініціюють? Чому в просторі одних відбувається саме ініціації, в просторі інших майстрів не відбувається? Чому в епоху водолія кожен має змогу? Проживати самоініціації через, через світлі істинні практики, це, от, наприклад, вище йога, дає змогу проживати самоініціації. Тобто структурувати своє тіло світла самостійно, без, без доступу, ну, без, без групової участі, без участі там, навіть вчителя. Ну, єдине, що ніби, знаєте, як просто по роликах, там по записах відео, не отримавши жодного разу доторку до поля свого провідника чи наставника, не зовсім це можливо, але одноразового контакту, одноразового явища достатньо для того, щоб отримати оцей, це сердечне благословіння, тому от колись ініціації завжди відбувалися тільки в, живому, в живій присутності, тільки в, в фізичному просторі майстра, тільки з уст уста. Зараз час змінився, майстри теж, і а, квантовий світ, він нас настільки під, підштовхує, а, ну ніби, знаєте, прискорюватися, в тому числі і в способі, в способі навчання, в способі передачі знань, і, і в мене був досвід уже ініціювання людей через онлайн формат, і він пройшов просто прекрасно, неймовірно, неймовірно високо і, звичайно, що і, і прискорив, прискорив трансформації дівчат, які проживали певні свої. Процеси настільки прискорив, що, знаєте, ну, якби ти там щось, наприклад, років 5-8 живеш, практикуєш, досягаєш, хочеш це швидше реалізувати, а воно, а воно тягнеться, тягнеться, тягнеться. Ініціація, я ще раз повторю, дає доступ до невистачаючи інформаційних і енергетичних ресурсів для душі. І тому далі це виглядає як якийсь, знаєте, квантовий дощ, який швидко полив гриби, і гриби швидко виростають. Тому мій такий ініціюючий аспект має здатність все прискорювати. Так, от, на ініціації йде участь центру Хари в ініціації. І... Мій внутрішній мастер, він такий, знаєте, чудотворець, тому що, ну кажу, він, тому що це дух, дух і ніби слово, як чоловічої статі, але, але це все умовно, дух, який все прискорює. Ось, як розкриється після ініціації структура людини? Ну, ніхто не знає, але знаємо ми лише одне, що ініціація прискорює процес загвоєння ран, всіх ран і, а, ніби, знаєте, відбувається злітання масок і проявляється істина, проявляється правда, проявляється правда. Тому дуже часто ініціації також називають процесом обережним, оберіг, дає оберіг. От ініціювання воно дає ніби тобі просто силу поля, і ти починаєш відчувати свою магнітну структуру, свою ауру, піклуватися про неї, і в цьому і полягає оця оця суть, чому ініціації дають захист. Тому що ти вже не можеш себе вести як спляча, така, знаєте, вівця. І, по-перше, ти живеш більш свідомо і відчуваєш контакт з усім що довкола, І не просто відчуваєш, а входиш в цей контакт, в діалог. Тому після ініціації підвищується чутливість до всього підвищується інтуїтивність, підвищується сенсорність, підвищується емпатійність І в цілому, як, як, як це проживати, застосовувати згідно, згідно десяти етичних принципів. Ось, рухатися по життю по десяти етичних принципах живого життя і потихеньку потихеньку бачачи, як вдається наразі зараз примінити в своїй реальності, починаючи з побуту, отримані нові стани, статуси, знання і вміння розкриватися. Тому не немає куди спішити, немає чого хвилюватися. Ініціація вас ні до чого не спонукає, щоб ви ходили і якось там себе почували зобов'язаною в чомусь чи комусь, тому що, повторюсь, базова задача ініціації, які ви проходити у мене, це з'єднання душі з ресурсами, які потрібні для реалізації всіх задач душі. Ось, ось ця простота, нехай вона, нехай вона і буде базовою для вас, а всі інші, як то кажуть, складнощі, так, чи Результати, побічні ефекти, вони вже розкриваються поступово. І коли вони розкриваються, повірте, питань вже немає ніяких. Тому що все, все зрозуміло, все стає дуже зрозумілим. Ось. Ось такі відповіді з приводу ініціацій. І дуже сподіваюся, що і ці звукові відповіді для вас мали цінність сьогодні. Якщо хтось ще надумає чи навпаки передумає в результаті моїх звукових послань проходити ці таєнства ініціації, то я вас, я вас розумію, але якщо у вас є тяга до, до цього процесу, якась внутрішня тяга до ініціації, так, хочу сказати вам, не відвертайтеся від будь-яких покликів серця, які вас до чогось запрошують, долучитися, залучитися, тому що за кожним елементом досвіду, який ми проживаємо, криється або маленький крок до чогось більшого, і це завжди буде якийсь місток між чимось і чимось, або вже зустріч з чимось більшим. З чимось великим. Тому завжди в усіх процесах одна й та сама порада. Слухайте себе, слухайте своє серце, відчувайте, не не піддавайтесь маятниковим якимись, знаєте, таким тенденціям, коли всі біжать і я біжу, да, всі роблять, і я піду зроблю. Відчувайте себе, відчувайте, як вам підказує ваша, ваша структура, ваша. Ваша суть, і, і тоді це все буде дуже все екологічно для вас, дуже своєчасно завжди для вас, дуже все доречно для вас, саме для вас. От завжди, коли йдеш в контакт з собою, то ніби як і небеса на землю спускаються, і, і ніби і зорі для, для тебе сяють, і сонце для тебе встає, і, і все для тебе, тому що так і є, тому що так і є. До зустрічі!